اهلا بكم في قناتكم مستر سيلماتك في شويه كده تفاصيل مهمين يخصوا الاعلان الخاص بالفيلم الرهيب جدا فيلم سبايدر مان نو ويهو من اعداد صديق الرائع عبد الرحمن ابو حسيبه وشكرا لكل شخص ارسل لي على حساب انستجرام رسائل واصدقاء رائعين ومبدعين استمتعت جدا جدا بالكلام معه وعلى كل لو كنت من عشاق عالم مارفل وكنت من عشاق عالم الافلام وملفي فاهلا بك في القناه واتمنى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وخليك معانا من ضمن اسره مستر سينمائك استمتع جدا معنا لايك، شير، سبسكرايب، دعمك شيء بسيط جدا منك ولكنه شيء جدا بالنسبه لي، ويلا نتكلم عن بعض النقاط المهمه. في ناس كتير جدا وفي تسريبات بتقول انه مشهد انقاذ ام جي الخاصه بتوم هولاند هيكون من اندرو جولفين وده بسبب انه بيحاول ينقذ ام جي عشان يعوض الاخفاق اللي عمله لما فقد جوان ستيسي وكمان في ناس كتير جدا بتقول انه شكل الايد اتغير يعني دي مش ايد سبايدر مان توم هولاند ناس بتقول انها ممكن تكون آه اندرو جارفيلد وكمان في ناس تانيه بتشطح شويه وبتقول ان ده مايلز مورالز وفي ناس تانيه عدت المحيط في الشرح وبتقول ان ده فينو مش عارف ازاي وليه ولكن صدقوني الكلام ده موجود حقيقي النقطه التاليه معنا اللي هي الاشياء البنفسجيه اللي بتظهر في السما دي الشبيهه بالشفق دي واضح انها ليها علاقه بالزمان والمكان والواقع الاخي الاخ, الاخ زي بالظبط اللي كانت شبيهة في مسلسل لوكي الحلقه السادسه الحلقه الخاصه بجانغ زوك في الوقت اللي كان دكتور سرينج بيقول انا لا استطيع منعهم او لا استطيع ايقافهم انهم يتسللوا في الوقت ده دكتور سرين كان بيحاول يسد الفجوه دي ومش قادر وانتظروا في تقريبا يوم او إثنين القادمين هيكون في فيديو اسطوري عن اللقطه دي بس فجهزوا أراءكم في الكومنتات لو حابين رايكم يتضاف النقطه الثالثه انا انه في كلام بيقول ان فينوم هيظهر بالبوست كريديت سين في ظل تواجد توبي ماجواير واندرو جارفيل وتوم هولند والفيلم بيخلص على كده ويقال انه حسب كلام اند سيركس انه فيلم فينوم الجزء الثالث هيكون عن المالتي فيرس الخاص بفينوم ومتوقع ظهور اكثر من فينوم في سبايدر مان 3 وهيكون منهم فينوم سبايدر ونروح بعد كده للنقطه التاليه معنا وهو المكان اللي بتدور فيه المعركه الاخيره هو نفس المكان اللي ظهر فيه مبنى كده زي تمثال الحريه او حتى ممكن يكون تمثال الحريه وعليه درع كابتن امريكا، ممكن يكون الموضوع ده يعني اشاره كده وتلميحه وتحيه إيه لكابتن امريكا او حتى ممكن يكون كابتن امريكا من كوموازي موازي او حتى ركز معايا في دي كابتن امريكا الخاص بعالم سبايدر مان اللي هو غالبا هيكون ممثل الرائع جون كريزنج اللي هو حسب عالم سام ريمي او زي ما احنا عرفناها قبل كده ريمي فيرس برضو في لقطه سريعه لما سبايدر مان بيظهر نص وشه كبيتر باركر ونص وشه كسبايدر مان دي ريفرنس للكوميك وحصلت بالهوم كامنج لما فولتشر رقى عليه الانقاض وشاف نفسه بالميه وكمان الصوره وطريقه الفضيحه الخاصه بسبايدر مان مقتبسه من الكرتون الرائع سبيكتولر سبايدر الشهير لما فينو بيفضح خلينا نروح برضه لمشهد خطير جدا وهو العمه مي لما كانت بتركض كانت حاملة في ايدها مصر ممكن يكون المصر ده ليه اهميته في عالم سرودر مان انه هيتسبب في صنع اكتر من نسخة من الجرين جوبلين وكمان ممكن يكون مجرد مصر تاني عايش في شخص ما بيموت نروح بعد كده مقطة تانية خاصة بالرائع والمذهل دكتور اوه شفنا شوفنا ان هو بيقاتل بيتر وبيظهر باكتر من شكل مع الدنيا بتاعته مرة بشكل الكلاسيكي اللي شوفناه في نسخة توبي ماجوار ومرة واضح واضحنا عليها النانو تكنولوجي الخاصه بايرون مان لما قال هالو بيتر بحيث ان دكتور اخطبوط واضح ان هو امتص بعض من اجزاء النانو تكنولوجي الخاصه بالايرون سبايدر مان وبدا يستخدمها وما ننساش برضو ان ده اصلا عالم وكمان عالم ذكي جدا من اذكى الشخصيات في عالم مارفل وهنا نقدر نقول ان مخاوف ايرون مان بدات تتحقق وده ممكن يكون تلميح كبير جدا للارمور وورد فتخيل كده بعض الاشرار الخاطرين معاهم التقنيه الخاصه بايرون مان كمان في الوقت ده غالبا هتكون الضعف أضعاف أضعافها وأصبحوا أقوى، فده هيكون شيء خطير جدا، فممكن يكون ملخص الجزئية دي إنه في بعض الأشرار أو حتى الأخيار هيستخدموا التقنية الخاصة بالنانو تكنولوجي وهيطوروا نفسهم خصوصا الأشرار. أما بالنسبة لأصدقائنا زي مثلا توبي ماجواير وزي مثلا أندرو بارفيت فهو ممكن يستخدموا التقنية دي وهتزود قوتهم بشكل ملحوظ عشان يقدروا يواجه التحدي الضخم اللي في الفيلم ده نروح بعد كده لنقطة تالية أسلوب طيران جرين جوبلين اللي ظهر في الإعلان ده وهو بدون ماسك بالسرعة المهولة دي وبالليل هو نفس طريقه طيران جرين جوبلين بتاع أندرو جارفيل وبرضو شبيه بجوبلين الخاص بالجزء الثالث من تلو مابوير وهو صديقه هاري أوتسبورد نروح بعد كده لنقطة قوية جدا، لما نشوف دكتور سترينج وهو بيضرب بيتر بأسلوب الإسقاط النجمي، لما بيتر كان بيحاول يسرق الجهاز اللي احنا مش عارفين إيه حكايته ده، فتحديداً السبب ما وراء القتال ده ممكن يكون شيء من اتنين، إما إنه بيتر بيحاول يحرر الأشرار بأنه شايف إن هم مظلومين وإن هم بيحاولوا يهربوا من موتهم ومن مصيرهم الشنيع في العوالم الخاصة بيهم، وجين طلب منه شيء ما وبيتر عايز يعمله في اللحظة دي. وبس اتمنى انك ما تبخلش علي بدعمك واتمنى تقول لي ايه اكتر نقطه بتشاركني فيها رايك ولو عندك اي نقاط او اي توضيحات حابب تضيفها يا تقول لي في الكومنتات إيه عشان غالبا هيكون في فيديوهات كتير جايه حلب لاعلان سبايدر مان نو وي هوم ما تبخلش علي بدعمك اللي هو شيء بسيط جدا منك ولكنه شيء عظيم جدا بالنسبه لي لايك شير سبسكرايب شكرا لكم وسلام